Олена Багазій прийшла до Хмельницького міського центру зайнятості, бо шукає роботу з більшою зарплатнею. Звернулися до нашого місцевого центру зайнятості. От я почула, що дається тільки на 90, йде на 90 днів, потім, коли закінчиться військовий стан, тоді може бути більше. Дуже маленькі зарплати і тому така сама зарплата